قل هي للذين آمنوا آه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 عليكم آياتي فمن اتقى وأخلح فمن اتقى وأخلح فلا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 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا ولذعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد أَوَمَوْثُقُونَ